Da skal vi se nærmere på tema datasikkerhet i denne muka fra Høgskolen i Østfold. Jeg heter Tom Egneth, jeg er førstlektor ved avdeling for informationsteknologi her ved Høgskolen, og det er jeg som har laget innholdet denne muka. Vi skal se på mange sikkerhetsutfordringer for lærere og elever, men også en del ting som kan være veldig nyttig privat. Dette skal vi gjøre gjennom ni videor som vi har laget, gjennom to artikler og en del text vi har skrevet. I tillegg så vil du få en del multiple choice spørsmål underveis for å sjekke om du har fått med deg det faglige innholdet.